السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان ایچ یو زیڈ آج ہمارا سبق ہے درجہ بارہ میں پڑھائی جانے والی نصابی کتاب گلشن ادب سے ماخوذ ایک نظم جس کے شاعر ہیں جناب علی حیدر نظم تبا طبع تباہی ہم اس نظم اور اس کی تشریحی سیاق و سباب اور مرکزی خیال میں استعمال تمام اردو کے مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبب سب سے پہلے ہم اس نظم کے الفاظ و معنی جان لیتے ہیں مشتمل یعنی لپیٹنا یا ڈھانپنا گور یعنی قبر غریبا یعنی غریب کی جمع غریبوں ثباتی یعنی فنا پذیر مٹنے یا ختم ہونے والا خاصہ یعنی بہت جیسے کہتے ہیں ہم اچھا خاصا مرعوب یعنی رعب میں آیا ہوا یا ڈرا ہوا مفر یعنی بچاؤ سوز یعنی جلانے یا دکھ پہنچانے والا حیت یعنی بناوٹ طرز یعنی طریقہ گجر یعنی گھنٹہ گھڑیال طائر یعنی چڑیا پرندہ گلگشت یعنی باغ کی سیر ترس یعنی گھنٹی گھنگرو کتابہ یعنی سنگ مرمر پر لکھی ہوئی عبارت کوہنا یعنی پرانا خانمہ یعنی گھر دہقان یعنی گاؤں میں رہنے والا کسان ہو یعنی سناٹا ڈر پیدا کرنے کے حد تک خاموشی مغص یعنی مکھی پیہہم مانے لگاتار مسلسل بوم مانے الو عزلت یعنی تنہائی پنہا یعنی پوشیدہ چھپا ہوا قیاباں یعنی چمن استخوا یعنی ہڈی ودا یعنی رخصت روز روشن یعنی خوب روشن دن اور بادل کی وجہ سے اندھیرا نہ ہو شام غریباں یعنی غریبوں کی شام اداسی بھری شام چراگاہا وہ گھاس کا میدان جہاں جانور چرتے ہیں آشیانوں یعنی گھونسلوں گلہ یعنی جھنڈ جا یعنی جگہ جانب یا سمت کجکلاہ یعنی مغرور اکڑنے والا بانکا کاسا یعنی پیالہ کٹورا پینے کا برتن یا گلاس غرا یعنی اکڑ عجب یعنی اکڑ غرور جوہر یعنی کمال نعمت یا خوبی جیالہ یعنی بہادر نڈر ذہین یعنی کہ عقلمند لائق یعنی کام کا لوح تربت یعنی قبر پر لگی تختی لبے جو یعنی ندی کا کنارہ آبشار یعنی جھرنا پو یعنی صبح صادق ارلی مارننگ یا بھور جس کو کہتے ہیں صبح دم یعنی بہت سویرے آج کے سبق میں بس اتنا ہی آئندہ ویڈیو میں اس نظم سے متعلق ہم تشریح خلاصہ اور مرکزی خیال جانیں گے تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم